اهلا بكل اصدقاء مستر كايرو عشاق الأدرينالين واللحظات المثيرة والمرعبة بنتقابل اسبوعيا ايام السبت والاثنين والاربع مع تجارب رعب حقيقية عاشها كتير من اصدقائنا الليلة لولا هتحكي لنا على مجموعة من التجارب اللي عاشتها بشكل شخصي او عاشها بعض اصدقائها الحقيقة قام بإعادة صياغة المجموعة دي من التجارب وهما ثلاث تجارب على التحديد مرعبة جدا وليد جمال مبدع قناة مستر كايرو والمشهور باسم الساحر أنا مش هضيع وقت أكتر من كده وهبدأ أحكي على طول وليد بيقول أنا دايما شغفي بحب رعب الفنادق دايما بيوفر لي الفرصة إن أنا أكتب فعلاً وأعيد الصياغة بشكل يمنحكم اللحظات اللي إنتوا بتدوروا عليها لحظات كلها أدرينالين ورعب وإثارة خصوصاً إن القصة دي مش قصة عادية دي قصة في منتهى الرعب بشكر الصديقة الغالية لولا على تقديم الفرصة دي ليا بقول لكم إيه؟ تعالوا نسمع لولا هتقول إيه؟ لولا بتقول القصة دي لصديقي مراد اللي في سنة 2019 حصل على بعثة شغل في إسبانيا. بصراحة الأوتيل اللي اتحجز فيه كان حاجة في منتهى الفخامة، هو في حد ذاته تاريخ بيتكلم عن نفسه. الفندق ده كان اتبنى في عهد ملكة من ملكات إسبانيا اللي كانت وصية على ابنها لحد ما يوصل لسن البلوغ. بيقولوا إن اللي بنى الفندق ده كان مهندس معماري بريطاني، وبيقولوا كمان ان الاوتيل كان موجود وهو بس اعاد ترميمه اعتقد ناس كتير من المقيمين في اسبانيا هيعرفوا الفندق ده لانه كان عبارة عن قلعة ملكية فخمة بتحيط بها الحدائق وحمامات السباحة من كل مكان غرف نوم ملكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى لها يعني تراث رائع تراث رائع وضخم تحس كده انه اصلا كان مبني علشان ينزل فيه قادة ورؤساء العالم وفعلا إيه اللي يشوف يقول على اللي بيشوفه ان قاعه المؤتمرات الضخمه اللي في الفندق ده كان بيتعمل فيها كتير من الاجتماعات السياسيه والمعاهدات اثناء الحرب العالميه الثانيه وشاهد قاده وممثلين إيه من المانيا النازيه في الفتره دي. كمان بيعتبر مكان اقامه جواسيس عسكريين او عملاء زي ما كانت الدول الحليفه بتحب تسميهم. ده طبعا من وجهة النظر التاريخية فهل يا ترى وجهة نظر السكان المحليين للمنطقة بتتطابق مع نفس النظرة أو النظرية التاريخية؟ في الحقيقة لا لأن السكان المحليين بالذات القريبين من القلعة بيشوفوها بشكل تاني بيشوفونها أنها أصلا كانت سجن للخونة والجواسيس ومخزن للأسطول الأسباني في العصور الوسطى قبل ترميم المهندس البريطاني للقلعة وتحويلها لفندق من أفخم فنادق العالم. وأعتقد إن أنا في التجربة اللي هحكيها دلوقتي أو الحكايتين اللي هحكيهم دلوقتي حالا هأكد على الكلام ده. لما وصل مراد الفندق يوم الجمعة الساعة 5 المغرب كانت الأوضة المحجوزة له في البدروم أو في القبو ونزل مراد من اللوبي على سلم صغير دائري حاجة كده أقرب لدهليز بس كان شيك جدا للبدروم اللي كان فيه ممر بيوصل لاوض كتير اللي كان منها الاوضه بتاعته طبعا اوضته ما كانتش واحده من الغرف الملكيه لكنها كانت كبيره جدا وليها شباك كبير بيبص على الجنينه الخلفيه للقلعه او الفندق وممكن جدا يقضي وقته كله في الجنينه اول ما تفتح الباب بتلاقي طبعا في الوش سرير كبير وفخم وعلى الشمال الحمام وقصاد السرير على طول شاشة تلفزيون كبيرة وجنب السرير اتنين كومودينو مراد كان تعبان جدا فاترمى على السرير من غير ما يغير هدومه حتى يعني ولا ياخد شاور ومصحاش غير الصبح أخد شاور بسرعة وخرج يخلص شوية شغل ورجع بالليل اليوم كان طويل في اجتماعات وتخليص أوراق ووجع دماغ كبير يعني أخذ شاور ومسك الريموت شغل التلفزيون علشان يسليه لحد ما ينام وهنا سمع مراد خطوات رجلين في الحمام هو قال لنفسه طبيعي يعني فندق قديم زي ده أكيد ممكن أسمع أصوات جاية من الحمام القريب عادي يعني شوية وصوت الخطوات كان بيزيد وبيقرب مقدرش مراد يستحمل وأخذ القرار إنه يخرج يخبط على الأوضة اللي جنبه ويقول لهم إن هو تعبان ومحتاج راحة والكلام اللي أنتوا عارفينه ده. لكنه أول ما فتح باب الأوضة سمع خطوات نازلة على السلم وحد بيجر حاجة واضح كده إن حد من خدمة الغرف. فهو استنى لحد ما ظهر العامل وشاور له. العامل راح جري على مراد وقال له بنبرة فيها احترام وإجلال: "في خدمتك يا فندم" مراد قال له بضيق لو سمحت في خبط على الاوضه اللي جنبي ممكن تخبط عليهم وتقول لهم يهدوا الحركه شويه في الحمام انا مش عارف استريح اترسمت نظره استهجان على وش العامل بمعنى مدفوق بقى من الهباب اللي بتطفحوه ده وقال له بنبره لا تخلو من الادب اكلم مين حضرتك حضرتك النزيل الوحيد في الدور كله وكمل بعمق أقصد يعني في البدروم ظهرت الدهشة على وش مراد وهو بيبص في الكوريدور بعنيه رايح جاي كان بيقول بالصدمة لا مش ممكن أكون أنا هنا لوحدي من صدمته دخل وقفل الباب في وش العامل اللي ما كانش أصلا حاسس بوجوده رجع على السرير وهو بيفكر في مليون سبب للأصوات دي بس الغريب التلفزيون اللي كان مفتوح من ثواني اتقفل مسك مراد الريموت وحاول يشغل التلفزيون تاني لكن التلفزيون كان رافض يشتغل مراد طلع البطاريات وعضعضها زي أي مواطن عربي صالح ورجعها في الريموت وحاول بس التلفزيون نور نور عالي جدا لدرجة أن مراد غمض عينيه من شدة النور وطفى تاني وهنا رجع الصوت اللي في الحمام بس المرة دي ما كانش خطوات المره دي كان صوت راجل بيتالم صوت انين خاف مراد جدا وخرج من الشباك للجنينه كان ناوي ما يرجعش الاوضه خالص وينام على كرسي من كراسي الجنينه مع مرور الدقايق هدى شويه ورجع تاني للاوضه ما هو برضه لازم ينام حب يشغل التلفزيون تاني بس المره دي الريموت نفسه هو اللي اختفى دور عليه في كل حته في الأوضة ملهوش أي أثر. 15 دقيقة كاملة عدت في عملية البحث الفاشلة دي. حاول يشغل التلفزيون بإيده ما اشتغلش. فقرر إنه هينام في النور. ساب الأباجورة منورة ونام. جايز البعض يعتقد إن ده هو كان القرار المناسب بس على العكس تماما. أول ما عينيه غمضت شاف نفسه واقف في الأوضة اللي جنبه بيدور على مصدر الأصوات. هو ما كانش عارف هو صاحي ولا نايم. الأحداث كانت متشابكة بشكل عجيب. كان المكان كله على نفس الشكل اللي موجود عليه دلوقتي بس على هيئة زنزانات. حديد مصدي في ايد المسجونين وأصوات صريخ وعذاب ومشهد في منتهى البشاعة. هدومهم قديمة مقطعة وريحة دم مخلوط بعطن الرطوبة. وأصوات التعذيب والجلد والصريخ جايه من كل مكان، كأنه اتنقل لعالم تاني وحقبه تاريخيه مختلفه. الهدوم بتاعت المساجين بتقول إنها العصور الوسطى بلا شك. كان في الأوضه أو بالأصح يعني في الزنزانه، راجل رفيع ضعيف المرض متجسد في كل ملامح وشه. كان متسلسل من رقبته وايديه ورجليه رجع مراد جري القطو اللي لقى فيها راجل طويل الكدمات والدم يكاد يخفي وشه بالكامل من الورم كان هو كمان متسلسل في الحيطة بالسلاسل المصدية وقال له بصوت عميق كأنه طالع من قلب قبر قديم انتوا هنا دلوقتي تستريحوا انما احنا كنا هنا بنتعذب وبنقاوم الموت لآخر انفاسنا المكان ده مش للراحة المكان ده للعذاب والموت المكان ده قبر فتح مراد عينيه لقى نفسه نايم على السرير ولسه الدنيا ليل حواليه وكأن معداش عليه وقت خالص واللي شافه مش مجرد حلم التفت حواليه بسرعة لقى على الكومودينو اللي جنبه أو جنب راسه مباشرة ريموت التلفزيون اللي هو كان قلب عليه الدنيا من شوية وهو بيلف راسه لمح التلفزيون شغال لكن على الوضع الصامت مين اللي شغل التلفزيون وعمله صامت اتنفض مراد من على السرير وقال لنفسه حاجة واحدة بس هي اللي هتأكد لي أنا بحلم ولا ده كله حقيقة. في الحلم هو كان شاف شباك صغير في الممر، الشباك ده كان مدخل ضلمة في الحلم وكأنه فاتح على ثقب أسود. خرج من الأوضة وهو بيبص مباشرة على مكان الشباك اللي ما كانش لاحظه قبل كده أصلا لصغر حجمه. قرب من الشباك اللي كان عليه مراية ملونة ومنقرشة. قافلة الشباك وكأنها بتخبي تحت منها حفرة من الجحيم نفسه. اترعب مراد من الأفكار وقال نفسه إن مستحيل الليلة دي تعدي عليه وهو في المكان ده. دخل يلم شنطته وحس إن راسه بتتقل والدنيا بتلف بيه وصداع في راسه كأنه حد ضربه بشاكوش عليها. اتصل على طول برقم خدمة الغرف. وطلب منهم مسكن قوي للصداع، واللي بدورهم سألوه لو يحب يبعتوا له دكتور على الأوضة، لكنه طبعًا رفض بشدة، وطلب منهم يعملوا له مغادرة من الأوتيل ويطلبوا له تاكسي. التاكسي كان في انتظاره في الوقت اللي كانت درجة حرارة مراد بتاع لو وحالته بتسوء، ومع أول ظهور لمراد عند باب الفندق وهو شبه محموم، فهم سواء التاكسي مراد بيعاني من إيه. وشاف ايه ده طبعا نظرا لان سواق التاكسي كان من نفس المنطقة بتاعة الفندق اكد المعلومة شكل مراد اللي كان بيرتعش من البرد ونسى حتى يقول السواء هو عايز يروح فين بعد فترة من تحرك التاكسي فالسواق قال له بتعاطف تحب اوديك مستشفى انتبه مراد على صوت السواق بنفضة بسيطة من جسمه وكأنه تفاجأ اصلا انه راكب تاكسي وقال له لا لا شكرا لو سمحت وديني اقرب فندق في المنطقة بس يكون مبنى جديد انا ولا عايز قلعة ولا عايز قصر رد السواء وهو بيضحك امال انت مفكر ايه يا استاذ كل حاجة وليها تمن حتى الرفاهية اللي بتشتريها بفلوسك بيكون قدامها مقابل اكبر من الفلوس القلعة دي في الاصل كانت سجن عسكري مات فيه ناس كتير مظلومة بالذات في منطقة البدرون وانت عارف طبعا ان الارواح اللي ما بتموتش بسلام بتسيب طاقة سلبية في المكان بتأثر فيه بشكل دايم وكمل السواق بتساؤل إلّا قولي انت شفت اي حاجة غريبة؟ رد مراد بحزن انا اللي شفته في الكام ساعة اللي فاتوا اكبر من النوم يضحكوا بعد ما خلص الحكاية كانوا تقريبا وصلوا لفندق جديد واضح ان سنوات عمره ما تتعداش اصابع الايد الواحده ومن حظه الحلو لقى اوضه فاضيه اول حاجه عملها طلب ليمون بالعسل علشان يساعده على الاسترخاء وفعلا نام وهنا بدات ماساه جديده الجزء الثاني من فيلم السهره اللي شافه في فندق القلعه بس المره دي شاف وسمع كل التفاصيل وكانه واحد من ابطال القصه هو كان في الهول عساكر كتير بتعذب وبتقطع مدنيين في في نص الهول ترابيزة كبيرة جدا عليها دم وقطع لحم وجلد وفرو ورأس بشرية وكأنها مدبح للعجول لكنها كانت مذبح للبشر نزل على السلم للبطرون صوت السريخ كان بيصم الآذان وريحة فضلات المساجين المختلطة بالعرق والدم كانت كفيلة أنها تخليه يرجع معدته نفسها هو تماسك وقرب من الاوضه اللي كانت جنب اوضته مباشره علشان يلاقي عينيه متثبته في عين مبرقه تكاد تخرج من مكانها كان هيفقد الوعي بس تماسك وتامل جسم الراجل الرفيع المريض مدلدل في حبل مشنقه في زنزانته خرج بسرعة على الأوضة بتاعته لقى عساكر أكبر رتبة من العساكر اللي فوق، وده كان واضح من زي الفرسان اللي كانوا لابسينه بيعذبوا راجل طويل وعريض، كان واضح عليه الوسامة بشكل كبير، اللي اختفى أغلبها تحت الجروح والهالات الزرقاء والدم اللي على وشه. وصرخ السجين وقال بصريخ فيه صيغة الاستعطاف: أرجوكم أرجوكم اقتلوني وخلصوني قتلوني وخلصوني صوت الصريخ هيجننني خرجوا الجنود وسابوه بيصرخ لوحده وكأن عذابه بالطريقه البشعه دي بيستهويهم وهنا اصبح مراد مع السجين لوحدهم قام السجين بعد ما كان راقع وقرب من مراد وهو بيقول صوت التعذيب والصريخ بيوكاني كمل ووشه بيتحول ببطء لوش شيطان بشع وانت كنت بتشغل التلفزيون وبتعذبني اكتر مسك مراد من رقبته وقرب وشه منه لاقصى درجه وصرخ فيه بكل قوته وفي نفس اللحظه دي فاق فيها مراد وهو بيشهق ومش قادر ياخد نفسه وكانه كان نايم في قاع المحيط مراد مش عارف هو فين حاليا ولا في اي عصر اتلفت حواليه لأ نفسه في الفندق الجديد بص في الساعة كانت يدوب خمسة الصبح مسك تليفونه ودخل على اسرع موقع يحجز له طيارة رجوع وفعلا بعد ساعات قليلة مراد كان في المطار بيتصل بمديره من هناك وبيبلغه انه حجز وراجع وانه لازم يبعت اي حد تاني يكمل شغله حتى لو هو هيترفض لان ما كانش فارق معاه حاجة المدير اتوتر من الحالة اللي فيها مراد وقال له مالك بس يا مراد في ايه انا حاجز لك تذكرة في افخم اوتيل في اسبانيا فندق خمس نجوم وكنا بنفكر نعمل لك كمان مكافأة رد مراد وهو منهار وبيأس اسمع أنا لا عايز مكافأة ولا فندق خمس نجوم ولا عايز حتى الشغل لو حضرتك مش عايزني أكمل، أنا ممكن ما أكملش. رجع مراد فعلا في نفس اليوم وحرم على نفسه دخول أي مباني قديمة نهائي. دي كانت أول تجربة بعتتهالنا لولا، النهارده الحقيقة معانا تلات تجارب حقيقية مرت بيها لولا وأصدقائها وإحنا بنحكيهم بالتفصيل. وأعاد صياغة التجارب دي الساحر وليد جمال. تعالوا نسمع التجربة الثانية بعنوان فيينا كما لم تراها من قبل. لولا بتقول من حوالي أسبوع تقريبا أو قبل أسبوع من فرح صاحبتي ثانية، هي عملت حفلة توديع عزوبية لبنات العيلة والصديقات المقربين اللي أنا كنت واحدة منهم. بعد الحفلة والعشاء اللي كان في مطعم فخم، خرجنا كلنا. بنات العيلة مشيت واحنا قررنا نكمل السهرة في بيت بنت خالتها أسمرة. كنا قاعدين نهزر وبنضحك وبنقولها خلاص كده يا بنتي وادعي الحرية علشان هتوحشك. في وسط الكلام ده أسمرة سألت: هتقضوا شهر العسل فين يا تانية؟ ردت تانية بهزار: "معاكم يا فقرية متخيلة هقضيه في يعني، وضحكت ضحكة عالية وكملت. إحنا هنأجل موضوع شهر العسل ده للصيف. ردت أسمرة بسخرية. أحسن برضه أنا بقيت بتشائم من شهر العسل بعد ما سمعت حكاية ماما وبابا وضحكت من قلبها. هنا أنا قلت لا بقى إحنا لازم نفهم فيه إيه. ما إحنا مش هنفضل قاعدين نسمع وبس. وبعدين إزاي شهر العسل يبقى فال شؤم ده شهر العمر كله بنفتكره. ردت أسمرة ده على حسب هتروحي فين وازاي. ما عليكم هي اشعلت فضولي لاقصى درجه. فقلت لا بقى انت لازم تحكي من الاول علشان القعده تحلو. اسمعي انا عايزه اعرف ايه القصه اللي بسببها عايزه بنت خالتك تلغي شهر العسل. اسمره قالت بابا وماما تعرفوا على بعض في اواخر السبعينيات في الجامعه. حبوا بعض يعني حب غير عادي طبعا بعد حرب جديدة جدا مع أهل ماما ولأنهم كانوا روس ارثوذكس متشددين وبابا كان من أصول أذربيجانية مسلم لكنه تولد وكبر في روسيا وبرغم كل الوعود اللي أخذها على نفسه بأنه هيسيبها تتبع دينها يعني ومش هيضغط عليها في أي حاجة إلا أن الرفض كان هو الإجابة الوحيدة المهم بعد فترة من الشد والجذب كان حبهم اقوى من العادات والتقاليد وقدروا انهم يتجوزوا نظرا لان ابو اسمر كان غني بحكم انه من عيله بتشتغل في التجاره من زمان اخذ مامتها وراح يقضوا شهر العسل في فيينا وهنا ردت واحده من صاحباتنا بشيء من الهبل يا بختها مامتك اتجوزت فارس احلامها وقضت شهر العسل في فيينا وهنا انا لاحظت إن عين أسمرة لمعت بلمعة شيطانية وهي بتقول: بقولك إيه، ما تسبقيش الأحداث، اسمعي للآخر. فيينا في قصتي هتكون أرض الجحيم. طبعًا كان أفخم أوتيل في فيينا كلها، والحجز كان في جناح فخم، فرش على أعلى مستوى في أعلى مكان في الأوتيل، وكان ملحق بيه مطبخ وحاجة آخر عظمة. وهما بيفضوا الشنط طلعت ماما سلسله كبيره متعلق فيها صليب ضخم وعلقته على الاباجوره علشان يبقى جنب راسها على طول ودخلت تاخد دش طبعا استعدادا للاحتفال بابا دخل التراس اللي كان المنظر منه اروع ما يكون وقعد يشرب فنجان قهوه بيصفي دماغه يعني في الوقت ده ماما اللي خليني اقول يعني هغير في اسمها شويه ايرينا انا كنت عايزه اسميها انستازيا بس هيبقى اسم طويل <تصفيق> بابا بقى هسميه يوسف. إرينا كانت بتاخد شاور وسمعت صوت الباب اتفتح وزي اي اتنين متجوزين جديد اتكسفت وضحكت ولفت نفسها بستاره الحمام وهي بتقول عيب كده يا يوسف انا لسه ما خلصتش. اطلع بره يلا لما استعد انا هجيلك. الغريبه ان ما حدش رد عليها ولا سمعت صوت خطوات لا بتقرب ولا بتبعد بعد كام ثانية بصت من ورا الستاره لقت الباب مفتوح وما فيش حد في الحمام هي كملت دشها وخرجت وهي بتنشف شعرها وبتقول ادخل بقى يا حبيبي انا خلاص خلصت كان شكل يوسف قاعد في التراس مستمتع بكل لحظة بيقول انه ما قامش من مكانه من فترة واكد الكلام ده بابا لما قال يلا يا حبيبتي مش دلوقتي أخلص بس فنجان القهوة وأدخل. ردت إيرينا عليه بغضب، طب لما أنت مش مستعجل دخلت عليا الحمام ليه؟ انتبه بابا لكلامها الغريب وبص لها علشان يتأكد هي بتهزر ولا بتتكلم بجد. شاف كل علامات الجدية على وشها وقال: بس أنا ما اتحركتش من مكاني. صرخت ماما وهي بتقول له: إزاي؟ الباب اتفتح عليا وبصت على الباب وكملت. ولو مش مصدقني ممكن تشوف الاكرة مبلولة ولا لا، أنا ما قام بابا من مكانه ولمس أكرة الباب اللي كانت فعلا ناشفة تماما. عادي يعني دي بتحصل، دا كان كلام بابا اللي أقنع نفسه بيه علشان أجمل ليلة ما تعديش عليهم في رعب. هما ناموا الليلة دي بعد سهرة طويلة كانت جميلة صحى فيها بابا آه على صوت خبطة على الباب. بص في الساعة وهو شبه نايم. كانت الساعة لسه تمانية الصبح قام فتح الباب كان عامل خدمة الغرف اللي قال بمنتهى الذوق والاحترام الفطار اللي حضرتك طلبت يا سيد يوسف بص بابا على ماما اللي كانت في عز النوم وقال العامل طب حط الصينية على الترابيزة وتفضل انت خرج العامل في نفس اللحظة اللي قال فيها بابا الماما اه ارينا هو انت طلبتي فطار واحنا يا بنتي مش متفقين ان احنا نفطر بره النهاردة ماما فتحت نص عين وقالت انا ما طلبتش حاجة وسيبني بقى يوسف اناما انا لسه مش بعتش نوم رجع ناموا هما الاثنين تاني بعد كام ساعة صحيت ايرينا كانت الساعة عدت حداشر الظهر اتفاجأت بالاطباء اللي على الصينية كلها مكشوفة وفاضية نقدر نقول انها صحت بابا على الضرب وهي بتقول له يعني مش قادر تستناني لما اصحى نفطر سوا لا ومش بس كده كمان تاكل الاكل كله ما سبتليش حتى لقمه حد يوم صباحيته يفطر لوحده ويرجع ينام تاني رد بابا بعد ما فاق يا بنتي انت بتقولي هنا انا ما اكلتش حاجه انت اللي باين عليكي بتعملي حاجات وانت مش في وعيك واضح ان انت اللي طلبت الفطار واكلتيه من غير ما تحسي ودي طبعاً كانت أول خناقة تتكتب في سجلهم وهما متجوزين. المهم أخدوا دش ونزلوا يفطروا بره وحاولوا ينسوا موقف الصبح ده كان يوم جميل كله في شوارع فيينا وجمال فيينا ضحكوا كتير وتفسحوا ورجوا بالليل على الأوتيل علشان يستريحوا دخل بابا الحمام ياخد دش في الوقت اللي كانت ماما فيه بتتأمل ديكور الجناح والعظمة في تفاصيل التابلوهات وجمال البراويز ودقة اختيار الأباجورات وهنا عينيها نزلت على السلسلة اللي كانت معلقاها على الأباجورة، وقالت: "معقول أنا ممكن أكون علقت الصليب بالمقلوب؟" يمكن من التعب أنا مركزتش. عدلت الصليب وتأملت شوية تاني في التماثيل والتابلوهات اللي موجودة في الجناح لحد ما خرج بابا من الحمام اللي أخد قهوته وراح كالعادة يسترخي في التراس. مشهد رائع اللي كانت بيشوف منه فيينا كلها بسحرها. عدى وقت طويل نسبيا ويوسف او بابا يعني كان سارح في جمال المنظر فاق على صوت سريخ جاي من الأوضة بص على المصدر بتاع الأوضة كانت ماما واقفة قدام الاباجورة وبتقول له حرمها عليك كده يا يوسف الحاجات دي ما فيهاش هزار دخل بابا يشوف في ايه كانت ماما بتشاور على الصليب اللي كان مقلوب وبتقول له دي تاني مرة تعملها انا كدبت نفسي اول مرة بس بجد كده كتير دافع بابا عن نفسه كتير بس للاسف ماما كانت واخده قرار وان دي هتبقى الخناقه التانيه في نفس اليوم وفي حياتهم مع بعض دي كانت تاني مره وناموا فعلا متخنقين مع اول ساعات النهار حست ماما بايد بارده بتحسس على راسها فقالت وهي مغمضه عنيها وعامله زعلانه لا يا يوسف انا مش هصالحك انا زعلانه منك بجد وشيل ايدك دي بقى علشان إيديك سقعة وحسستني بالبرد ولفت ظهرها ناحيته وكان وشها قدام الباب بالظبط فجأة صوت باب الجناح كان بيتفتح فتحت عينيها لقت بابا داخل وفي إيديه بوكيه ورد كبير وهو بيقول حبيبتي انت عارفة أنا ما أقدرش أزعلك صرخت ماما ونطت للسقف تقريبا وعلى وشها كل علامات الهلع وقالت وهي مبرقة إيه إيه ازاي إزاي أنت جاي من بره؟ أنت كنت لسه جنبي حالاً. إيديك كانت على راسي من ثواني. ضحك بابا بشيء من السذاجة وقال لها: شفتي بقى من حبك فيا بتحلمي بيا إزاي حبيبتي؟ ماما ردت عليه بعصبية: يا عمي فوق معايا علشان أنا بقول لك أنت كنت جنبي وإيديك على راسي. حتى إيديك كانت متلجة وقلت لك شيلها علشان أنا سقعت. رد بابا بنفس الرومانسية القاتلة. وقال وهو في حالة من الهيام: "حلمت بإيديا مثلجه علشان اللي إيده بتبرد بيكون قلبه دافي بحب حبيبته". ماما ردت عليه بعصبية: "يا سيدنا أنت فوق وحياة أبوك مش وقت نحنحة، في حد كان حاطط إيده عليا دلوقتي". المهم هما ما فهموش بعض وكانت الخناقة التالتة وكالعادة على بعض ظهر كده اتصالحوا واتفقوا ينزلوا يتغدوا بره ويجيبوا كام حاجه كده من ضمنها بدله جديده وفستان للسهره رجعوا الفندق غيروا هدومهم ونزلوا يسهروا وهم في الهول اكتشف بابا ان علبه السجاير مش معاه قال يمكن نساها في المكان السحر المفضل بتاعه التراس طلع يجيب علبه السجاير مالاقيهاش وكمان طفايه السجاير كانت فاضيه فقال يبقى اكيد خدمه الغرف نظفوا الجناح الصبح وهو نسى علبة السجاير في المطعم المهم نزل تاني علشان يلحق السهره خلصوا صهرتهم ورجوا على الساعة اتنين بالليل وكالعادة دخل بابا اتراس بس المرة دي لقى حاجة غريبة علبة السجاير موجودة وفضية وطفاية السجاير كانت مليانة أعج... أعقاب سجاير طافيه مطفية يعني شك ان في حد بيدخل الجناح وهما مش موجودين نزل فورا على الاستقبال بتاع الفندق وطلب يقابل المدير اللي اكد له انه مستحيل اي شخص مهما كانت سلطته يدخل اي اوضه غير خدمه الغرف والكلام ده بيحصل الصبح بس، لكن بالليل مستحيل ده يحصل. هنا ربط بابا بالاحداث كلها ببعضها، من اول لما ماما اتهمته انه دخل عليها الحمام لحد اخر حدث بتاع السجاير، وطبعا أخد قرار إنه مع أول ظهور للشمس هيمشي من الأوتيل ده. طلع الجناح لقى ماما قاعدة على السرير بالفستان السوري وبتتآوب عايزة تنام. فقال لها باستنكار: إيه ده؟ أنتِ لابسة الفستان مش ناوية تنامي ولا إيه؟ هي بسّط له بغضب وقالت له: بقول لك إيه؟ أنت عايز تجنني؟ أنت مش قلت لي قبل ما تنزل وأنا في الحمام ما تغيريش علشان عايز تاخدني المكان نفسك تورهولي وهنكمل سهرة بره لحد الصبح؟ يا ابني ربنا يهديك أنا خلاص بدأت أتجنن. هنا مسك بابا إيديها وقال لها: شوفي بقى أنا عارف إنك ست قوية مش كده؟ أنا قوية أيوة. اسمعي إحنا مش لوحدنا هنا في الجناح. صوتت ماما الست قوية وقال يعني إيه؟ قال لها: يعني مكتوب علينا النكد من أهلك في روسيا ومن الجن في فيينا؟ خلي بالك. إحنا معانا الجن في الجناح. في اللحظة دي كانت ماما الست القوية بتصوت وبتلم هدومها اللي سابت نصها من الرعب هي وبابا وكانوا على باب الفندق قبل النهار ما يطلع. تفاصيل أكيد يعني مخيفة بكل التفاصيل اللي سمعناها وطبعا معروف إن الفنادق دايما بيكون فيها يعني تواجد لكيانات مش بشرية دي حاجة معروفة في كل مكان في العالم وده بيفكرني بسر الرقم 13 اللي مستحيل تلاقي اوضة في اي فندق في العالم وتحديدا في العالم الغربي اوضة بتحمل الرقم 13 دايما الرقم ده بيتخطوه وبفكروني في حلقات جاية مع مستر كايرو هبقى احكي لكم سر انا عشته شخصيا مع الاوضة رقم 13 في فندق في انجلترا دلوقتي تعالوا نسمع التجربة التالتة والاخيرة للولا نفسها بقى اللي هتحكي عن تجربة شخصية تخصها هي واللي سمتها لولا والغريب لولا بتقول القصة دي بقى بتاعتي انا شخصيا وحصلتلي سنة 2016 انا غالبا ما بحبش احكي قصصي علشان ما بحبش نظرات التعجب على وشوش الناس لكن انا هحكيها علشان تعرفوا اننا زي ما مستر كايرو دايما بيقول، مش لوحدنا في الدنيا، واننا لازم نتمسك بإيماننا لأقصى درجة. المهم، أنا بحكم دراستي بتنقل بين دول وبسافر كتير. في مرة كنت مسافرة والطيارة كانت هتنزل ترانزيت في إسطنبول، وعلشان حظي دايما حلو، تعبت جدا في المطار، لدرجة إني ما قدرتش أكمل الرحلة، وحجزت فندق في إسطنبول يومين لحد ما اتحسن. بحكم اني زرت البلد ده قبل كده كتير يعني، فعارفه كل حاجه كاني بنت البلد، انا عارفه اماكن المطاعم والفنادق والمواصلات وكل حاجه، لكن كعادتي انا بحب الاكتشاف. كان لازم انزل في مكان جديد ومنطقه جديده. بالفعل نزلت ابلكيشن حجزت من عليه جناح في فندق في المنطقه الشرقيه للمدينه. لسه فاكره كويس قوي رقم الاوضه. الاوضه 406. الفندق كان اربع نجوم شكله جميل مكون من خمس ادوار بيبص على البحر على طول ديكوراته ديكورات كانت على الطراز الانجليزي تحس كده انك في افخم اوتيل في اوروبا كلها العيب الوحيد فيه كان الاسانسير اوقات كتير ما كانش بيبقى شغال والسلالم كانت ضيقه وضلمة اغلب الوقت انما الاوضه كانت نظيفه جدا حمام رائع بلكونه مش كبيره قوي بس جميله بالمنظر اللي بتبص فيها على البحر انا طلعت الاوضه على الساعه تسعة مساء اخذت مسكنات علشان كان عندي صداع قاتل ودخلت اخد دش ورجعت نمت على السرير ما صحيتش غير تاني يوم الساعه عشر الصبح يعني نقدر نقول اني نمت 12 ساعه كاملين من غير ما احس لكن الغريبه اني لسه مصدعه ازاي يعني وانا واخده مسكنات ونايمه براحتي ما اهتمتش كتير وقمت دخلت الحمام لقيت شبوره ضبابيه من بخار السخان، ده معناه إن في حد لسه مخلص دش حالا، وبما إن مفيش حد غيري في الأوضة فالحد ده هو المفترض إنه يكون أنا. وأنا الدش الوحيد اللي أخذته كان من أكتر من 12 ساعة. مع موضوع الصداع اللي لسه عندي كان بيقول حاجات كتير أوي، لكن أنا ما كنتش فاضية ليها دلوقتي. أنا كان لازم أتخلص من الصداع ده في أسرع وقت علشان أكمل سفري، وكان عندي حاجات كتير لازم تتعمل. أنا غسلت وشي وغيرت هدومي ونزلت علشان أفطر. كان في هدوء مريب في جميع أرجاء الفندق، حتى المطعم ما كانش فيه حد غيري. عارفين برغم إن الوضع حقيقي يقلق بس أنا ما بحبش الزحمة، وعادي يعني ممكن تكون الناس صحيت بدري وفطروا وخرجوا. ما هو مش كل الناس هتمشي على مواعيدي انا. المهم وانا مستنيه الفطار اتصلت باصحابي اللي موجودين في نفس المدينه واتفقنا نتقابل وخرجنا فعلا قضينا مع بعض اليوم كله. لما رجعت رجعت على الساعه 10 بالليل. محبتش انام على طول فقلت اقعد في التراس بتاع الفندق اللي بيطل على البحر شويه. التراس كان فاضي تماما مفيش حد غيري. واضح كده ان مفيش حد في الفندق كله اللي انا. الجو كان برد نسبيا طلعت قطي جبت الشال والكتاب اللي كنت بقرأه ونزلت. بس المرة دي كان فيه راجل قاعد في الدراس قدام البحر وكان في ايديه كاس نبيت دخلت قعدت مكاني كان الشاي بالأعشاب اللي طلبته وصل بصلي الراجل وابتسم ابتسامة ترحيبية انا ابتسمت له نفس الابتسامة ولبست نظارتي وبدأت القراية كان كاتب الكتاب ده صديق فرنسي عزيز عليا وده كان الجزء الثاني من سلسله كتاباته اللي كان بيتكلم فيها عن رحلته للهند وبعض مدن اسيا وتاثير الرحلات دي في روحانيا وقد ايه هي بتلمس ارواحنا الكتاب كان حلو بيدخلك في رحله روحانيه جميله تحس انه بيحفز جميع حواسك الروحيه وفجاه مساء الخير قالها الراجل اللي كان موجود معايا في التراس واللي كان واقف جنبي مباشرة في اللحظة دي باللغة الإنجليزية أنا رديت عليه بنفس اللغة مساء الخير بص على الكتاب اللي في ايديا وقال بلغة فرنسية سليمة 100% واضح إنه كتاب شيق ممكن أبص عليه اديته الكتاب فأرى إهداء الكاتب ليا فبص لي وابتسم تاني المرة دي أنا قدرت أشوفه كويس كان راجل طويل جسمه رياضي في أواخر التلاتينيات عيونه لونها بني غامق شعره اسود داكن ولون بشرته ابيض شاحب للوهله الاولى تحس ان فيه حاجه غلط ليه؟ لان لون البشره ده لازم يكون صاحبها اشقر يعني اصفر فاصفر بس الوان غامقه مع لون بشره ابيض شاحب لا دي كده غريبه حبتين بس بصراحه كان وسيم جدا ريحه العود او الصندل كانها عامله هاله من حواليه كان انيق جدا لابس بدله سودا كلاسيكيه وقميص اسود وكرافات اسود وشوز اسود كل حاجه كانت اسود في اسود الا حاجه واحده كانت بتلمع وسط السواد ده كله بغض النظر عن لون بشرته اللي بتكلم عنه هو الشريط الاحمر اللي كان لفه على أديه الشمال اللي كان شايل عليها ببلطه اسود انيق بنفس الابتسامة قال لي اسمك ايه؟ قلت له لولا رد هو بتلقائية احكش من اسمه عرفت انه مجري لان الاسم ده منتشر جدا في المجر قلت له انت من اي مكان في المجر رد باندهاش برافو انت توقعتي اصل موطني من اسمي انا من شبرن كمل بغموض ازايك دلوقتي اتمنى انك تكوني بخير هنا انا ترعبت بس حاولت احافظ على هدوئي هو ازاي عرف اني كنت تعبانة انا اصلا نايمة 12 ساعة وكنت مقضية وقت ظريف مع اصحابي ده غير ان وشي مش بيبان عليه التعب من الاصل ابتسمت وانا بقوله لا لا لا انا احسن كتير دلوقتي لي انت ازاي تعلمت الفرنسية بالطلاقة دي رده هو بيقعد انا درست وعشت في نيس لحد ما خلصت الجامعة فضلنا نتكلم لحد الساعة واحدة بالليل فاضطريت اني استأذن وامشي هو قام بكل ادب وفتح لي باب التراس رحت مباشرة على الاسانسير اللي كان عطلان كالعادة طلعت على السلم شبه مقتولة من التعب ونفس الاحداث صوره تبقى الاصل من امبارح دش ونوم من غير ما اعرف ازاي وافوق على اشعه الشمس اللي اتغزو الاوضه بس الغريب ريحه العود والصندل اللي كانت في كل مكان في الاوضه معقوله الريحه تثبت معايا لحد دلوقتي ممكن برضه من جمالها المهم قمت ونفس الحوار شبوره ضبابيه من بخار السخان المره دي أنا بجد خفت. طمنت نفسي إن ممكن يكون في مشاكل في الحنفيات أو في المواسير بتسبب البخار الدائم ده في الحمام. بس هو مش بخار. هو بس مش بخار، لأ، في رطوبة كأن حد لسه مخلص حمام حالا. المهم أنا طمنت نفسي علشان مركزش وغسلت وشي وغيرت هدومي وانزلت المطعم علشان أفطر، كانت الساعة تقريباً تسعة بس المرة دي بقى كان في ناس معايا. هما مش كتير. بس على الاقل كان في حد غيري وانا بفطر قلت خلاص احجز بقى طيران علشان اخلص فتحت الابلكيشن وللاسف كان اقرب طياره بعد 24 ساعه كامله قلت لنفسي مش مشكله ليله كمان وهتعدي خلصت الفطار ورحت على الريسبشن قلت لهم اني عندي مشكله في الحمام ولازم تتصلح قبل ما ارجع من بره او حتى يغيروا لي الاوضه كلها واني عايزه تاكسي بكره الساعه 7 الصبح يوصلني المطار خرجت اشتري شوية حاجات وانا عند الباب كان داخل اكوش مبتسملي كان بيبتسم فقلت في بالي اقرب منه واصبح عليه وبالمرة اشم ريحة البيرفيوم واتأكد هل هي دي نفس الريحة اللي كانت في الأوضة الصبح ولا لأ في نفس اللحظة اللي شميت فيها الريحة كان هو بيقول بونجور وحسيت بجسمي بيبرد بشكل غير عادي رديت عليه الصباح فطلب مني ان احنا نتقابل بالليل زي امبارح في التراس معرفش ليه انا وافقت بدون اعتراض وسبته وخرجت اجيب الحاجه اللي عايزاها خلصت ورجعت الفندق على الريسبشن علشان اخد مفتاح الاوضه الجديده لاني متاكده انهم ما لحقوش يخلصوا الصيانه في الاوضه بتاعتي لكن اتفاجئت بيهم بيقولوا لي انهم فحصوا الاوضه بمنتهى العنايه والاوضه ما فيهاش اي مشاكل من اي نوع انا اصريت إني أغير الأوضة. هما بلغوني إن مفيش أجنحة فاضية غير في الدور الخامس، جناح ملكي رقمه 501، وسعره أعلى من الجناح اللي أنا فيه، وده معناه إن السلم هيقطع نفسي، بس أنا قلت لنفسي مش مشكلة، ليه لو تعدي؟ دفعت الفرق، وطلع معايا عامل من خدمة الغرف، نقل شنطي وحاجتي من غرفة 406 للغرفة 501. غرفة أكبر طبعا وفيها ماكينة قهوة وشغلانة، حتى الديكور والتابلوهات كان شكلهم أفخم بكتير من أوضتي القديمة. أنا استمتعت شوية بالأوضة لحد عاد العشاء، قلت هنزل أتعشى، لو لقيت أكوش يبقى تمام، ما هسيب له خبر في المطعم إني كنت مستنياه ولما ما جاش أنا مشيت. طلبت الأكل من المطعم يجيلي في التراس، وجالي الأكل وخلصته، وأنا بلقي آخر نظرة وداع على اسطنبول. واخد القرار ان انا اقوم فجأه ريحه العود المختلط بالصندل ضربت في المكان. طبعا كلكم دلوقتي فاهمين دي ايه؟ دي ريحه اكوش. لفيت لورا علشان اشوفه كالعاده في زيه الاسود في اسود والشريط الاحمر على ايديه، بيبتسم ابتسامه هاديه بارده وجافه وبيقول بصوت عميق كانه خارج من بير: ايه؟ كنت هتمشي من غير ما تودعيني؟ انا استغربت جدا من السؤال هو عارف ازاي اني كنت لسه هتحرك انا اصلا ما اتحركتش لكني رديت بكل هدوء وابتسامه بسيطه لا طبعا ازاي انت شفتني قمت قال بنفس الابتسامه البارده خلصتي اكل قلت له اه تمام كان بيقرب علشان يقعد على الكرسي اللي جنبي وانا اخذت قرار اني هسأله كل الاسئله اللي بتدور في دماغي ما انا مش همشي كده من غير ما اعرف سره ايه بس فجأة حسيت ببرودة شديدة في جسمي زي اللي حسيتها الصبح لما قربت منه وانا بصبح عليه، قطع تفكيري لما قال باللغة الروسية: انت سقعتي؟ انا هنا اتصدمت وقلت بدون تفكير، انت ازاي اني بعرف روسي؟ زادت ابتسامته اتساع وسماجة وكمل بالروسي، امبارح وانت بتحطي تليفونك على الترابيزة كنت بتكلمي حد باللغه الروسية وانا قريت اللي انت كنت كاتباه. سالته سؤال بره الصندوق ما اعرفش ليه. قولي هو البرفيوم بتاعك اسمه ايه؟ لانه علق معايا ولما صحيت الصبح انا كنت شماه في الاوضه. رد بتلقائيه يعني هو ما عجبكيش؟ قلت له لا بالعكس جميل جدا وفريد من نوعه كمان لاني ما افتكرش اني شميته قبل كده في اوروبا كلها. هو رد بحذر لا ده مش بافيون ده نوع من انواع البخور بستخدمه طلعت مني ضحكه تلقائيه وانا بقوله لا والله دي اول مره اسمع فيها ان شاب من شرق اوروبا بيتعطر بالبخور كنت متخيل الموضوع يقتصر على جزء من رجال بعض دول الشرق الاوسط بس بص في عينيا بصه فيها كتير من الرعب وقال بنفس النبره العميقه البخور بشتغل بيه مش بتعطر بيه. أنا بصيت له بنفس نظرة التحفز وقلت له إزاي يعني بتشتغل بيه؟ مش فاهم قصدك إيه؟ فجأة ملامحه اتغيرت ورجعت الابتسامة وهو بيقول بتباهي باللغة الروسية: أنا صاحب قدرات خاصة. أنا فهمت من الآخر إنه ساحر فقلت بتساؤل وانت بقى اتولدت كده ولا اتعلمت ازاي تكتسب القدرات دي؟ بالموهبه زي ما انت عندك موهبه التعلم واتقان اللغات، انا عندي القدرات الخاصه دي موهبه، انت عندك ذكاء نادر وبتتقني مجالات كتير، وده اللي حمسني اني افتح لك الطالع امبارح. انا رديت عليه بشيء من السخريه، ها يا سيدي والطالع بقى طلع قالك ايه؟ هنا ابتسم أكوش ابتسامة شيطانية وقال: أنا شوفت كتير، وبدأ يحكيلي تاريخ حياتي كله اللي فاكراه واللي كنت ناسياه، وكل كلمة قالها كانت مظبوطة فعلا وكأنه كان ضلي ملازمني في كل مكان، بس في جزء في حياتك مظلم مش عارف أدخله، فلازم تسمحيلي أشوف كف إيديكي. لأني متأكد إن خطوط كف إيديكي رسم علامة اتولدتي بيها مسببة حاجة شبه التحصين ليكي ومحدش هيقدر يخترقها غير بقراءة كف الإيد. للأسف كلامه كان مظبوط تماما أنا من وأنا صغيرة متعودة أقفل كف إيديا علشان العلامة دي بتبقى واضحة جدا ومش ممكن يكون شافها لاني بالتعود صعب صعب قوي تلاقي ايديا مفتوحة أبدا على فكرة العلامة دي مش علامة الزوهريين بس أنا مش هقول على شكلها أنا مجدبش عليك أنا اتوترت جدا بعد كل التفاصيل اللي حكاها وكمان فهمت اللي كان بيحصل عندي في الأوضة ولقيت نفسي بقطع وبقوله ممكن أطلب منك طلب؟ أكيد قلت له بشيء من التهكم ممكن تسيبني الليله دي انام كويس وحياه ابوك احسن انا من ساعه ما شفتك وانا ما بعرفش انام هنا اتحول وشه لشبه شيطان حقيقي وقرب من ودني وكانه عاوز يموتني من الرعب افتكري كويس كده يا لولا انت اول مره تشوفيني كانت امبارح يعني لو فرضا إنك امبارح ما نمتيش كويس وشفتي اللي شوفتيه في الحمام بسببي، طيب أول امبارح اللي هي أول ليلة ليكي هنا، مين يا ترى السبب فيها وفي اللي حصل معاكي في الحمام؟ <تصفيق> وضحك ضحكة شيطانية أنا حسيت إنها سمعت إسطنبول كلها بالرغم إنه كان مبتسم، بس يعني مفيش صوت خالص انا قدرتش اخفي ملامح الرعب اللي على وشي وقلت يعني ايه رد بتلقائية وكأنه بيتكلم على مؤتمر في طريقة تخصيب اليورانيوم انا هنا مش لوحدي احنا كتير عندنا اجتماع وجايز تكون طاقتنا اثرت على المكان شوية ختم كلامه بابتسامة باردة فيها الكتير من السخرية انا رديت بصخط آه فعلا في نظرك ان التأثير كان شوية قلب استفزاز تحبي تحضري معانا اجتماع الليلة دي وتشوفي كل حاجة رديت عليه بسخرية لا والله شكرا وكملت على كده بقى بيكون فين اجتماعكم المرعب ده انا مش هقدر اوصف لكم ابتسامته ساعتها ونظرة عينيه اللي اعتقد ان الشيطان نفسه ما يعرفش يعملها وقال بعمق طلع منه الصوت بحشرجه وحط صباعه على شفايفه بعلامه ش علشان يستفزني اكتر على فكره يا جماعه الدور الخامس جناحين بس انا ساكنه في واحد منهم انا قمت من مكاني بعصبيه انا سعيده جدا بمعرفتك ونتقابل ان شاء الله في مكان احسن من هنا هو كمان قام وهو بيقفل زراير البلطو وقال بسماجه مين عارف يمكن اتقابلنا قبل كده وانت نسيتي اتمنى المره اللي جايه تفتكريني مكدبش عليكم كنت مستنياه يمد ايديه بالسلام علشان احرجه لكنه خزلني المره دي وحط ايديه في جيبه تعرفوا اني من ساعه معرفه الشيطان ده واحنا ما لمسناش بعض خالص ده معتاد طبعاً في الشرق الأوسط لكن في أوروبا بيعتبروا الراجل مش مهذب لو ما سلمش باحترام على الست وهنا زاد رعبي هو حقيقي أعكش موجود مش ممكن تكون كل الأسرار اللي توديه في ستين دهية دي حقيقية أنا طلعت جري على الجناح بتاعي سحبت شنطتي اللي كنت محضراها قبل منزل وجري على اللوبي طلبت تاكسي ياخدني للمطار كانت الساعة اثنين بعد نص الليل انا نمت على كرسي في المطار انا نمت على كرسي في المطار وانا عن اخش والصدفة اللي جمعتني بيه لحد معا طيارتي اللي كانت الساعة تسعة الصبح انا لما حكيت القصة دي لصديقي المهتم جدا بالما ورائيات قال لي مين قالك انه اصلا من الاصل يعني بشري طمن طم قلبي الله يطمن قلبه لحد كده خلصت تجاربي النهاردة استودعكم الله على أمل لقاء قريب صديقتكم لولا بشكر لولا على التلات تجارب المرعبة والمخيفة والحقيقة تجارب الفنادق لها خصوصية فعلا زي ما الساحر وليد جمال دايما بيقول دايما في اوضه من الاوض في ركن من الأركان فوق دولاب جوة دولاب تحت السرير جوة الحمام دايما والنور مطفي حكايات الفنادق لها طعم تاني مختلف ومثير هستناكم السبت اللي جاي ومجموعة جديدة من تجارب أصدقاء مستر كايرو تجارب حقيقية مرعبه ومخيفة